Tudorel Toader, atac incendiar la Claus Iohannis, în fața judectorilor CCR, declara ea care îi face probleme preedintelui. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, susține punctul de vedere al guvernului, în spea conflictului instituțional dintre guvern și administraia prezidenială pe tema revocrii din funcție a orei Codroa-Covessi. În fața judectorilor, Tudorel Toader a explicat ce preedintele nu are nici o autoritate conferit de lege asupra procurorilor, iar refuzul de a o revoca pe Covesi vine ca urma lipsei de oportunitate politică. De altfel, în jurul acestei idei a construit întreaga argumentaie Tudorel Toader. Din ceea ce preedintele ne-a transmis în scris, avei la dosar, nu mai reiau, dar în declaraile publice, pe lângă ceea ce avei în dosar, preedintele a motivat faptul că nu poate da curs solicitrii pentru ce este o decizie de oportunitate politică. noi am considerat și considerăm ce această motivare a lipsei de oportunitate politică, acest refuzul este de natură să creeze un blocaj instituțional, cu consecina unui conflict constituțional între guvern și administrația A dori să reiterez faptul că ministrul justiei are autoritatea asupra procurorilor are competene de evaluare. În schimb, pregintele nu are nici autoritatea asupra procurorilor, nici competene de evaluare. Cererea adresată dumneavoastră privete atribuțiile preedintelui pe de o parte și a ministrului justiei pe de alt parte. De aceea, purta este chemată să dea se calea de urmat, arată Tudorel Toader.